Имате план, капитане? Гюнтер гъм осъпит. трябва да може да се справи. Да, аз мога. Чух, че имате малък проблем в ръцете си, капитане. Бил съм стотици битки, преборвал съм стотици, капани. Няколко измамни трончета. Няма да ми се иска ще. Ще всичко възможно, ако смяташ, че аз съм човекът за работа. Е, не е първият ми избор, но капитаната капитан. Така че, госпожо Уидекър, трябва о, да. Ей, влез... не! Аз не. вече не съм облъжен на младежо. Искаш ли без квитка? Добре. Ще се радвам на една. Оценявам го. Госпожице Уидекър, трябва да влезете в системата за защита. О, о, о, о, о, о, о, о, нещо, най-добре да го направиш. Ай, няма проблем, който чиният бисквитки да не може да реши. Мамие! Голям обект е с курс на насочен към Актуализация на сортува! Задъчната Работата е свършена. Работата е свършена, капитане! Успяхме! Какво направи? Астроидната дефензивна система е онлайн. О! Как си озовахме тук? Внимание! Засечен е теж в края. О, капитане, трябва О! да го Окей, е, капитане, предполагам, че трябва да решим този проблем. К капитане, помните ли какъв беше проблема? О, нещо за края? Крео не работи по някаква причина?